با من همراه باشین تا این کتاب خوشمزه که توی فر پخته شده رو بهتون آموزش بدم. اول آرد رو توی زرف میریزیم. بعد روغن رو, ماست رو بهش اضافه میکنیم. بعد موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. اگر نیاز داشت کم کم بهش آب اضافه میکنیم تا یه خمیر نرم و لطیب به بیاد. از اینکه خمیر رو حسابی ورز دادیم به یه بافت نر می رسیم. آبی که استفاده کردیم زیادی بیاد ممکنه که کل مقدار آب مصرف بشه خمیر رو ورز دادیم و آماده شد این سا تا یک ساعت بهش استراحت میدیم مواد میانی رو آماده کنیم و بین خمیر میپیچیم برای مواد میانی قطاب پودر قند دارچین پودره پودر نارگیل. گردود توی ظرف می رسیم مخلوط می کنیم. شما می مقدار مقدار پودرقند رو بیشتر کنین یا حالا مواد دیگر رو هر جوری که دوست دارین کم و زیاد کنین برای اینکه موادمون یه حالت خمیر مانند بشه یه ذره یه ذره بهش گلاب اضافه می کنید. شما می‌تونین به جای گلاب از آب استفاده کنید فقط باید کم کم گلاب رو اضافه کنید تا مواد حالت خمیری به خودش بگیره. خمیر رو با بردن باز می کاتر می زنیم. مواد میانیمون رو وسط خمیر بیذاریم. بعد دور تا دور خمیر رو به سمت بالا می و جمع می اضافه هات رو بر می داریم و تو دستمون گله میکنید. توی می میچینید. من کف سینیمو ورقه نسوز انداختم. شما میتونید کاغذ روغنی هم استفاده کنید. اگر میخواییم که قطابتون یه شکل دیگه داشته باشه میتونین مواد رو روی نصف خمیر بریزین بعد اون نصف خمیر رو برگردونین روی این قسمت رو هم تاش کنین رو فشار بدین تا حسابی به هم بچسبه خمیر رو روی هم تا میکنیم. دینی رو میذاریم توی یه فلی که از تبگرم کردیم. به دمای 180 درجه رسیده. حدودا 15 دقیقه تا بفزه. زمانش کاملا حدودی هست و اینکه هم که ببینین خمیر پخته کافی هست. نیازی به اینکه تغییر رنگ بده و برشته بشه نیست. فقط کافیه که خمیر بفزه. شما میتونین به جای فر قطاب رو توی روغن سرخ کنین دست خودتونه. وقتی که قطابمون پخت توی پودر قند میخلیتونیمش و میذاریمش کنار. اینم از قطاب امروز ما که آماده شد. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشین. نیلوفر هستم. ممنونم از همراهیتون.